عليك يا محمد سلام المسلمين لولا الخصال واقف انت بتحتكر يا زعم يوم ان العرب متناحرين لأثارت الهي اهلكم فر وكر لأثارت أهلكم فر وكار نسلم لولا الخصر واسواق قبلت فتحتك الجود والاحسان نوكل للوالدين بقلبه المصطفى وابو بكر قال الروابخ يا من صار الطرق زين من هاجس صاب الفرايد من فكك وابعث للحزاك عامل عايلين يا زعبل التاريخ وقفة النكن يا زعبيا ون العرب متناحرين لا تارحوا الهي اهلكم فر وكم وبعد اسامي وابقى تلك من قبل لا تطباع بلوحه واستكن من قبل لا تطباع بلوحه واستكن انت بتحتكس ع الجود نوبل الوالد بك التى لا تخسر لماهي تنكسر ستة ثمانية سبعة ترقبوا الجديد و...